בשיטת הצירה זו יש להגדיל את הפיסוק, ולאחר מכן להקטין, ולקרב את קצות האצבעות בצורה כזו. שיטה זו מתאימה למחליקים מתחילים, ולהחלקה במהירות נמוכה.